حياتي للجميع، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته آه بعد انقطاع بسيط رجعت تاني برحلة في عقل ومعانا النهاردة آه ضيف كريم أنا شخصياً يعني عرفته فترة قريبة آه وبصراحة عجبتني جداً أفكاره، أنا لقيت نفسي بتقطع في حاجات كثيرة جداً معها زي ما هنسمع النهاردة وهسيبه هو اللي عرض نفسه أستاذ كريم العبيدي من, من تونس الشقيقة بطاقه تعريف سريعه كده وبعدين نبدا الحوار تفضل يا أه السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلامة أه اش نعرف اسمي محمد كريم العبيدي أه عمري تقريبا 51 سنه تونسي أه امازيغي أه تاريخي معنتها لخصوا في معنتها اربع كلمات ولدت في عائله مسلمه تقليديه ولكن تحولت الى الاسلام السياسي وتربيت على الاسلام السياسي ثم غادرت تونس نحو فرنسا وهناك تعمقت اكثر في الاسلام السياسي ثم تشيعت وذهبت الى ايران للدراسه الدينيه ثم انخرطت في الحراك السياسي الشيعي واشتغلت في هذا المجال ثم وقعوا لي شكوك في مشكله كبيره جدا هي ما دخل السياسه بالدين خاصه بعد القي على القبض عام 87 في الانقلاب اللي وقع اللي كان سوف يقع للاسلاميين في تونس بعد خروجي من السجن عدت إلى سوريا أكملت دراستي هناك ودرست أه، ثم قررت أن أتخلى على الإسلام ما يسمى الأرثوذكسي الرسمي وذهبت نحو الصوفية مدة 10 سنوات وبعد الصوفية أه، تبنيت ما يسمى بالإيمان الإلحادي هذا ملخص حياتي عظيم جداً أنا كنت لسه حسألك كده أرقام وتواريخ التحولات الفكرية عندك أه بس استغربت أنت عندك 51 سنة أنا من شكلك مني يا رجل ما شاء الله يعني, يعني. بصراحة لا محافظ على صحتي نباتي أه ملتزم بالأكل ملتزم بالنوم ملتزم بالرياضة يعني دا حاجات دا دا يعني دا م... هذه عبادتي عبادتي هي هذه أنا أنا بصراحة كواحد مصري بحقد على كل الإخوة التوانسة والمغاربة بشكل عام لأن هم عندهم بصراحة عادات الغذائية أحسن من عندنا بكتير في مصر أو ربما إحنا كنا في مصر أسوأ عادات الغذائية اللي موجودة في العالم أصلا بس ما شاء الله أنا لما رحت شوية من من دول المغرب يعني لقيت إن على عكس مصر معظم السكان ما شاء الله يعني أكساهم كويسة وكشفت بعد كده إن أنتوا ملتزمين في الأكل وكده حتة نباتي دي يوخذ منها ويرد بصراحه يعني انا مش مقتنع بالحته دي قوي بس مش موضوعنا يعني لا هو طيب خليني هو اختيار, اختيار ا... شخصي يعني انا ما اقول الناس الكل تولي نباتيين وانا ما عندي حتى عندما اقول أب... نباتي صدقني عندما اذهب في حفل او شيء ويكون هناك لحم يعني اكل يعني لا ارد يعني ما عنديش تعصب نحو اني نباتي او شيء فيه دهون نباتيه حيوانيه مانيش باش نتعصب اما انا اختيار لي لا اكل لحم فقط وهذا منذ فتره يعني مش طويله فانت اه كويس يعني لو لو هي مساله اختيار بس ما فيش مشاكل عادي يعني في ناس في ناس تختار حاجه زي كده بس انا ايه وكالعاده كل واحد حر في رايه وحر في اختياراته ما مشاكل ديت يعني انا انا شخصيا انا واحد من الناس نفسي الناس كلها تبقى نباتيه عشان الواحدة ياكل لحمه وتبقى اللحمه رخيصه ف... ف... <تصفيق> طيب خليني اسالك يعني انا انا اول مره أصادف حد تحول من الإسلام السني، يعني خلينا نقول، للإسلام الشيعي تعرف لي كده في نقط كان إيه الأسباب أو إيه الملابسات يعني في عجالة يعني؟ ما الأسباب الذي جعلتني أتحول من الإسلام السني إلى الإسلام الشيعي؟ في الحقيقة أهم الأسباب هي دراسة التاريخ. يعني هي أول نقطة لفتت انتباهي هي التاريخ وأعادة قراءة التاريخ ومقارنة بما موجود في التاريخ من مظالم هذه نقطة نقطة ثانية اللي هي أيضاً تعتبر مهمة أن تحولي للتشيع كان في فترة جداً حساسة هي سنة 82 بعد ما يسمى الثورة الإسلامية في إيران وانت تعرف في تلك الفتره كان انتصار الثوره الاسلاميه في ايران كان مفاجاه لجميع العالم الاسلامي حتى بالنسبه للاخوان والسنه بصفه عامه ايدوها ووقفوا معها. المساله الثالثه هي المرونه في التعامل واتباع ما يسمى بالفلسفه الاعتزاليه. يعني أن هناك نوع من التفكير وليس هناك نوعاً من المرونة في الفقه يعني تعرف أنت عند الشيعة نوعاً ما الفقه باب الفقه الاجتهاد مازال مفتوح هذه مسألة مسألة أخرى يعني في نفس هذا المجال الشيعة حياتهم يعني حياتهم سواء اليومية خاصة بالنسبة الآن كشاب موجود في فرنسا وكنت في فتره المراهقه عندهم زواج المتعه، عندهم عده اشياء يعني يعني تشجع الشباب مثلي ان يدخل في المذهب الشيعي دون ان يفقد ايمانه، يعني تصور هناك اشباع جنسي، اشباع عقلي، اشباع فكري، مرونه وفي نفس الوقت تبقى مسلم. يعني جميل ويعني في في الغالب يعني يعني ومع احترامي طبعا يعني ان يعني بما انك انت دخلت لسبب غلط فطبيعي انك تخرج لسبب غلط برضه يعني ده منطقي يعني انت اول سبب اول سبب ذكرته لي ان التعاطف تاريخيا مع مع الشيعة وان الثورة لسه كانت في مهدها في الثورة الايرانية اللي هي كانت مصادفه ما كانتش مصادفه بعد ما قرينا التاريخ طبعا يعني وعرفنا التفاصيل و وخلاف ذلك بقى من, من الحاجات يعني ما قلتليش اي حاجه ليها علاقه بالعقيده نفسها الشيعيه بالحاجات اللي موجوده في الكتب بتاعتهم اللي بيدرسوها يعني يا راجل ده احنا عمالين بنتخانق مع الاديين علشان الاسراء والمعراج فانت انت عندك المعجزات الاماميه دي ده فشر الف ليله وليله ده الراجل شاور للحصان جاله طلع له اجنحه طلع سمع الملائكه بيتكلموا يعني كان في اكشن جامد يعني في المعجزات دي يعني أه تقصد عند الشيعه؟ اه المعجزات الاماميه اللي عند الشيعه لا هذيك ما تعرفهاش في الاول دائما الاديان بصفه عامه لا تعطيك عمق الدين بتاعها أو مثلا المسيحيه لا ت... لا تحدثك عن التوراه وعلى العهد القديم تحدثك على العهد الجديد فقط السنه نفس الشيء ما تحكيلكش على المصائب بتاعها يعني حتى تدخل بعد لا تدخل هناك تكتشف المصائب العظمى فكرني بواحد من من المشايخ زمان كان بيقول لما تيجي تدعوا حد الى الاسلام ما تكلموش عن حد الرده ما تكلموش عن قطع اليد ما تكلموش عن عن هذه الحدود فده حاجة مشابهة لكده، بس أنا هلأ أقدر إن أنا يعني أقدر أدعي إن إن إن أنت مش ما المذهب الشيعي، أنت اعتزلت المذهب السني؟ هل ده ممكن يكون أدق شوية في التوصيف؟ لا. أه لا، لأن أنا كما قلت لك يعني تربيت رغم إني تربيت في إسلام يعني تقليدي، ولكن يعني فتحت عيني في إسلام سياسي. يعني بالنسبة لي الاسلام هو السياسة وفي ذلك الوقت الشيعة وما يسمى معنتها الإيرانيين خاصة في اوروبا هم المسيطرين على الساحة السياسية إذا نجم نقول انتماء انتمائي للشيعة في الأول ما كانش عقائدي بل في الدرجة الأولى سياسي طيب كويس قلت بعد كده أنك سبت المذهب الشيعي واتجهت الى التصوف 10 سنين وده رقم مش قليل يعني ده مش زمن قليل ان واحد يعتنق فيه مذهب معين بارادته هو هو اللي اختاره يعني هل هل التصوف ده كان تصوف اللي هو الفلسفي ولا التصوف اللي هو الديني العادي يعني انهي تصوف فيهم يعني في الحقيقه عندما اكتشفت أنها، خاطر انا من وقتها وقعت لي الصدمة، خاصه عام 87 وعودتي إلى إيران ونقاشي مع علماء الدين وبدأت ما يسمى أحضر في الرسالة العملية خاصة في سوريا في السيدة زينب كنت أدرس عند السيدة و وجدت أن الدين فيه تناقضات وفيه أشياء غير منطقية فبدأت أكتب في الرسالة العملية وأضفت قوانين جديدة مثل مثلا النسخ بالعقل قلت لهم أنتم عاملين النسخ بالنص والوضع تغير اليوم وكل شيء تغير إذا لازمنا نضع قاعدة جديدة اسمها النسخ بالعقل يعني شيء غير مناسب في هذا الوقت يمكن أن ننسخ حكم بالعقل وطبعا عندما تم رفض هذه الفكرة من طرف السيد اللي كنت أدرس عنده مع خلافات سياسية وقعت لي مع الاتجاه الشيعي الذي كنت منتمي إليه يعني كرهت السياسة وكرهت الفقه، وقلت أنا في الأخير في الأخير لماذا أتبع في شيوخ؟ هذه مسألة بيني وبين ربي، إذا أنا سوف أتجه إلى ما يسمى الاتجاه الصوفي، في الأول اتجهت اتجاه صوفي ديني. تعرف الطرق وكذا وكذا وكذا. وتعرف الاتجاه ما يسمى بالكل الطرق الصوفيه الموجوده هي مشعوله فقط لكي تتعايش مع المسلمين لكي لا يتهمونها بالكفر لان في التصوف هناك الحجب وترفع الحجب على المريد بالمرحله بالمرحله حتى تصل الى ما يسمى بالحجاب الاعظم اللي يقول لك مثلا رؤيه فيها الله إذن أنا في الأول اتجهت ما يسمى بالصوفية التقليدية ولكن مع المطالعة ومع المثابرة ومع الاعتزال حتى أني اعتزلت خمسة سنوات في المغرب خمسة سنوات اعتزلت وقمت بالاعتكاف الأصغر والاعتكاف الأكبر واتجهت نحو ما يسمى الصوفية معنتها وليت معناتها تحت مريد، مع قطب يسميه قطب يعني ما عادش مع الجماعة، ما يسمى اعتزل وليت تحت تصرف قطب القطب هو الذي يوجهك في الطريقة لكي تصل إلى معرفة ما يسمى الله إذا بدأت بطريقة تقليدية، ثم توغلت، توغلت، توغلت توغل إلى أن وصلت إلى ما يسمى كشف الغطاء انكشفت الغطاء؟ ليس هناك شيء ما <تصفيق> لقتش حاجه لما كشفت الغطاء؟ كشفت الغطاء ليس هناك شيء، موجود انا انا كتبت مقال في هذه المسأله يعني جميل سميته السراب او المرآة يعني كيف انسان يبحث عن الله فسأل الناس عنه فذهب فقالوا له هناك دخل القصر قال جمال القى دخلوا فيه من غرفه لغرفه من غرفه لغرفه وكل ما يقترب من الله يرى الجمال أكبر والعظمة والنور وكذا والخضوع والاستكان وكذا إلى أن وصل إلى الغرفة الذي فيها الله فتح الباب وجد نور يعني ما يقدرش يشوف بعينيه من الجمال وكذا وكذا فسجد ثم عندما رفع وجهه يعني بشي يشوف هذا النور يثبت فيه نلقاه مرآة وعند القاء شاف جمال كبير جدا وعندما ثبت في هذا الجمال ماذا راى؟ راى الكون كله وراه فعلم ان هذا الذي يظن الانسان انه الله هو هذا الكون بحد ذاته هذا معناتها نهايه يعني القصه باختصار ده كابوس ده مش حلم ده يا ده شكله كابوس <تصفيق> هذا حقيقه هذا حقيقه حقيقة، خطر، أنا قلت لك في الأول، هناك فرق بين المنطق والعقل المنطق لا يمكن أن نختلف فيه الفكر لا يمكن أن نختلف فيه، واحد زايد واحد يساوي اثنين سوى لك، سوى لي، سوى إنسان في الصين ولكن في الإحساس نختلف، لا يمكن اثنين أن يحسوا بنفس الشيء الإحساس يختلف من إنسان إلى آخر يعني هذه حقيقة بالنسبة لي ولكن ليس حقيقة بالنسبة لك لا يمكن أن تفسر لإنسان أعمى معنى الألوان هذه معناتها المسألة يعني بالنسبة لي حقيقة فقط طب أنت كشفت الغطاء والمراية وما لقيتش حاجة وبصيت وراك لقيت الكون إيه اللي حصل في في الفترة دي؟ أصبت بصدمة بصدمة كبيرة يعني بقيت بعدها تقريبا سنة أو أكثر وأنا هايم على وجهي كما يقال يعني فقدت كل ما يسمى اتجاه في الحياة تعرف إنسان يعني فكرة الإله ولو حتى كذبة تحقق لك نوعاً من الإطمئنان يعني أنك تعرف هناك قوة تفكر فيك تصور أنت في باخرة وتتأكد أن ليس هناك للباخرة ربان ماذا يحدث لك؟ تصب بصدمة وبعد هذه الصدمة تقرر باش تولي أنت الربان منتاع الباخرة طب ما تسيبها باشا من غير ما تبقى انت الربان بتاع ما كانت تمشي قبل كده كويس. حتى <تصفيق> من غير <البان. تصفيق> <تصفيق> هذيك <كي> هي المشكلة <تصفيق> المشكلة تعرف المشكلة الكبيرة أن الإنسان في بعض الأحيان أحسن أن لا يعلم. يعني المعرفة مصيبة مسؤولية عندما تعرف مثلا لو لا تعرف جارك أنها جيعان تنام مرتاح ولكن لو تعلم جارك انه جيعان ضميرك يانبك انك تاكل وهو جيعان الله عليك والله والله انا انا دايما بقول كده بقول ان مع المعرفه بتيجي مسؤوليه وفي ناس كتير ما بتبقاش عايزه تعرف لان ما هياش مستعده تتحمل المسؤوليه حتى ده ده شعار اللي عندي حاطه على على قناتنا انا كاتب ان في ناس كتير مش عايزه تبحث عشان مش مستعده تواجه نتيجه البحث في ناس كتير ما عندهاش جرأه التفكير عشان ما عندهاش استعداد تقبل تقبل نتيجه التفكير زي ما انت قلت كده الاريح بكتير ان انا عارف اللي هي نظاره كذبه مريحه او او حقيقه صادمه او حقيقه موجعه هي هي هي نفس الفكره كده طب وبعدين عملت ايه بعد ما خلاص سنه اتصدمت بعد ما اتصدمت اجيبك و... و... على هذا السؤال على هذه النقطه والمشكل ان هناك اشخاص وهي المصيبه الكبرى انهم يعرفون ويظهرون انهم لا يعرفون يعني انسان يعرف اللي جاره جيعان ويقنع نفسه اللي هو ما يعرفش وين مرتاح هذه ما دخلتش المخي كيفاش يعني هو يعرف ولكن يرفض انه يتحمل المسؤوليه وينسى ويظهر نفسه انه لا يعلم اذا بعد ما يسمى هذه الصدمه يعني الكبيره قررت ان خلقت ما يسمى شعاري انا رب نفسي هذاك الشعار نتاعي حتى حد ما رب حد كل واحد رب نفسه وقررت منذ ذلك الوقت انني اتصرف على حسب نجم نقول المنطق متاعي وعلى حسب إحساسي أنا لا أثق كثير في العقل المنطقي العقل المنطقي نوعاً ما مخادع ولهذا دائماً بالنسبة لي العقل وحده يمكن أن يديك للتهلكة ويمكن أن يديك للقصوى القانون الصارم لا يمكن أن يكون هو حكم خاصة بالنسبة للإنسان فلهذا بالنسبة لي لازم العقل والإحساس نعمل موازنة من بين العقل والإحساس وأحاول عن طريق العقل والإحساس أن أصل إلى نوع من التوازن الداخلي لهذا أنا كما قلت لك أعتبر أنت مي للإيمان الإلحادي اللي هو ما عنده حتى علاقة بالإيمان بالإلحاد المادي لأن الإيمان الإلحادي هو آه يعتبر أن الإنسان مسؤول يعني ما نطلق عليه رب هو الوعي الإنساني يعني أنا عندما نشوف إنسان في الطريق عنده مشكل أنا كرب لازم نعاونه أنا لازم نساعده هذه هي الإعانة الإلهية أو الربانية وعلى هذا بنيت كل تفكيري وشيء اخر مهم جدا اني لا اقنع احد بافكاري واحاول اي انسان اتعرف عليه ان افهم طريقه تفكيره لان حياتنا قصيره ولا يمكن ان اعيش كل ما عاشه الناس فلهذا معرفه الناس بالنسبه لي كنوز وكما قوله تقال هي لعلي خيركم من جمع عقول الناس في عقله اذا انا ابحث في مصدر الكلمه لا يهمني من قالها ابليس او الله او الشيطان او محمد او بوذا اعطيني اللب الذي قيل واحاول ارى هل يناسبني انا شخصيا ام لا ام لا يناسبني هذه هي الفكره نتاع ومن ذلك الوقت وانا اعيش على هذا المنوال دلوقتي احنا كده عندنا ثلاث مدارس فكريه يعني انا فاكر ان هم كانوا اثنين بس دلوقتي بقى في تقريبا ثلاثه يعني قبل كده احنا كنا الميل مدرسه النقل بس بعتمد عليها السنه والشيعة حتنقلنا بقى كده عن الضبط العادل عن الضبط العادل عن الضبط العادل والناس دي كلها احنا واثقين فيهم يبقى اكيد النبي قال كده يبقى احنا نسمع كلامهم وخلاص المدرسه الثانيه هي مدرسه العقل ان احنا لا انا العقل هو اللي بسيطر عليه ما عنديش مشكله ان يبقى في نقل واحط انا مخي في النص واشوف اذا كان ده عقلاني ولا مش عقلاني وحتى لو كان عقلاني هل هو ينفع يتعمل دلوقتي ولا لا؟ انت دلوقتي طلعت بمدرسه ثالثه خالص اللي هي مدرسه الاحساس انا العقل ده ممكن يكون خادع اكيد النقل انت رفضته انت رفضت السنه والشيعه فبالتالي انت بقيت باحساسك بس هل شايف ان ده ده كده المنهج الصحيح يعني انا دلوقتي احساسي ده مرتبط بحاجات كتيره جدا سبجكتيف زي ما بيقولوا يعني ليه علاقه أو بيا وبتربيتي بالعمل المحيطه وبنفسيتي وبمودي النهارده عامل ازاي؟ هو ده الاحساس. <تصفيق> انما يعني يعني الحته بتاعت النقل دي الى حد ما مستقله شويه عن عن ذاتيتي. الحته بتاعت العقل الى حد ما مستقله لو لو طبقت قواعد منطقيه تمشي على الناس كلها. قواعد عقلانيه منطقيه تمشي زي بس اللي هو الجزء اصغر من الكل المتوازين لا يلتقيان مش عارف قواعد القواعد المنطقيه العاديه بتاعتنا دي. لو طبقناها هتمشي تقريبا على كل القواعد الرياضيه هتمشي على هتمشي على الكل حد ما في حياديه شويه في البحث هنا يعني. يعني في شويه في شويه حياديه في البحث في النقل في شويه حياديه في البحث في العقل انما الاحساس دي يعني انت مش شايف ان انت شخصيا ممكن يكون احساسك يخدعك يعني انت واخد الاحساس هو المصدر الوحيد للمعرفه كده انا ده, ده مصدرك الوحيد للمعرفه لا ليس مصدري الوحيد انا قلت لك العقل والاحساس اه مدخل العقل معاك برضه، أنت قلت العقل العقل لا. والإحساس، يعني لا أستعمل العقل وحده. أستخدم العقل وأستخدم الإحساس، يعني أفعل توازن بين العقل والإحساس. لا، لا أستعمل الإحساس فقط. العقل والإحساس. هذه مسألة معناتها أكيدة عندك مثال على حاجة زي كده في أي قضية إيمانية؟ عندك نموذج فاكره أنت في حاجة زي كده؟ إيمانية؟ اه يعني اي حاجه النبوه الامامه اي حاجه اي شيء من هذه القضايا الايمانيه يعني انا لا اؤمن بالنبوه ما هو انا انا فاهم انا قصدي اقول انت ازاي وهات لي نموذج انت وظفت فيه العقل والاحساس في حاجه شبه كده مثلا نضرب لك مثال مساله الوحي يعني منطقيا معناتها منطقيا ان اله يرسل رسالة يعني لو أضع أنا نفسي في مكان هذا الإله إلى أشياء ما تخلقتها اللي مهما كانت لا يمكن أن تأتي نملة أمامي يعني لا يمكن تفهم إرسال الرسالة إلى هؤلاء الأشخاص بالنسبة لي إهانة لي وتعدي على من أرسلت له لأنه مهما كان سوف لا يفهم المغزى التام. إذا فكرة الوحي بالنسبة لي رفضته، إذا قلت فما يمكن أن يكون لو كان هناك رب؟ فهنا على حسب المنطق متاعي والإحساس أقول إن هناك سمو نفسي، يعني الوحي هو عبارة على إلهام نفسي بسمو نحو ما يسمى الذات الإلهية لو كانت موجودة. اذا هوني شفت معناتها قارنت الوضع متاعي واحساسي ووصلت الى هذه النتيجه ولاني انا لا اؤمن برب طبعا ملحد اعتبر ان الانسان يسمو نحو ما يسمى بالوعي الكوني وبالنسبه لي انا مجرد مشاعر واحاسيس طبعا انا مساله انسان حر لا اؤمن بالحريه لان كلنا مبرمجين في الجينات نتاعنا في ثقافتنا في افكارنا في في كل شيء مبرمجي هذه مساله بالنسبه لي معناتها مسلمه يعني فهمت لا اؤمن يعني ان الانسان إن إن هناك انسان حر هي حريه نسبيه فقط اذا هذا مثل من الامثله الايمانيه طيب مثل مثلا مثل مثل مثلا مثلا اخرى على أن مسألة مثلاً الحساب إنسان مثلاً يعمل الشرور وكذا ما دخلتش الموقع أن إنسان يموت ولا يحاسب على ما فعل أو مش لا يحاسب لا يساءل أنا لا أؤمن بالحساب على أساس عقاب أو ردع أؤمن عليه على أساس مساءلة يعني إنسان معنتها مثلا الفكرة الإلحادي المادي يقول لك الإنسان يعمل اللي يعمل يموت خلاص أنت كل شيء بالنسبة لي لا بالنسبة لي كل شيء أنا أعمله في حياتي هو منقول أول شيء إلى أولادي يعني لو كنت أنا منافق ومخادع وعندي أشياء خبيثة هذه الاحاسيس سوف انقلها الى اولادي كما ان لو انا أبوي نجار وجدي نجار وجد جدي نجار انا عندي قابليه اكثر للنجاره من الحداده اذا هناك اشياء نورثها نفسيه الى اولادنا هذه مساله مساله اخرى اعتبر كل ما اقوله وكل ما افكر فيه ليس منقول جينيا فقط ونفسيا الى اولادي بل مسجل في هذا الكون وفي هذا الوجود يعني أقول يمكن في يوم من الأيام بعد ألف سنة ألفين سنة مئة ألف سنة يخرجون شريطي موجود فيه كل ما فعلت فلهذا في حياتي العادية كما أنا وحدي كما أنا مع الآخرين يعني ما عنديش مشكلة لأن بالنسبة لي كأن هناك تسجيل يتبعني في كل مكان هذه مساله من بين الاحساس والعقل طيب انا حتى لو افترضت حتى لو افترضت ان ان كل الكلام ده كمعلومات متسجله في مكان ما م. انت لو لو ما عندكش اولاد انت مقتنع ان لازم الـ الـ اي واحد يعمل حاجه يسال عنها سواء خير او سواء كانت شر امم ف شريط المعلومات ده هيسال ازاي سوف يسال سوف يسائل من بشر من بعض يمكن يجيو يعيد خطر احنا ماذا في الحقيقة احنا لو نشوفه يعني هذا في الفلسفة أو في الواحد يعني خلي علينا الدين هو الانسان هو عبارة على جسم مادي ويحتوي على ما يسمى حس اللي هو فيه المعلومات وفيه جانب حسي انت تتصور انت كأحمد سامي نأخذ كل أحاسيسك وكل أفكارك ونضعوهم في آلة يعني يمكن أن تلتقط تلك الأحاسيس فسوف ترجع أحمد سامي ولو حتى جسمك مات إحنا طول الجسم يمكن نبدله كله تقريباً حتى الرأس قريب سوف نبدله آخر هذه السنة إذا بالنسبة لي هذا التسجيل هذا كما يسمى الديسك متعك هي أفكارك وأحاسيسك وكل شيء يمكن بعد ألف سنة طبعاً هذا إيمانة ما هيش حق يعني وعلمياً ممكن علمياً يعني ممكن أن يمكن آه نعيد البشر أو يمكن الإنسان أن يصل إلى الخلد مع تشيموت في المستقبل إذا أنا أقول شيء هل هذه حقيقة مش حقيقة دام مسألة إيمانية هي تخصني أنا ولكن هل هذا الإيمان يحقق لي توازن في هذه الحياة؟ نعم إذا لا يهمني صحيح أو غير صحيح المهم أنا ضميري مرتاح مع نفسي هناك رب ما هناكش رب سوف يعيدوني ما يعيدونيش المهم أنا عشت صريح مع نفسي في هذه الحياة فقط طبعا انا يعني مش هقدر اقول لك اي دليل او اي حاجه لانك انت نفسك قلت ان ان الموضوع توازن ما بين العقل والاحساس مش شرط يكون عندك دليل على كل حاجه بس انت مستند على احساسك في في هذا الموضوع يعني واللي انا شخصيا برضه هحس ان هي برضه غريبه شويه ان انا يعني الناس اللي هيجوا من بعدينا هيطلعوا شرايط المعلومات بتاعت مليارات البشر اللي عاشوا على الارض دي عشان يحاسبوهم وبعدين هم ليه اصلا مضطرين يحاسبوهم؟ يعني حتى لو انا قدرت ان انا اعمل كده ايه اللي هيجبرني ان انا اطلع المعلومات بتاعت بني ادم بني ادم عاش في الدنيا عشان احاسبه عشان نشوف هو عمل ايه وانا حسبه انا ليه انا بني ادم زيه ليه حسبه انا واخد بالك لكن... انا لا ومن بالحساب في مفهوم الحساب مثلا عقل شو اسمه مخ مخ انشتاين وضعوه في اللازوت ليكيد وهم كثيرين الان يموتون من الاغنياء وضعهم في في الازوت ليكيد وهي فكره قديمه راي فرعونيه نتاع التحنيط فكره العوده يعني ماهيش حديثه موجود وموجودة في الغنوصية طبعاً أنا لا أريد أن أدخل معك في الحديث نتاع الغنوصية في هذه المسألة ولكن مش فكرة حساب مش مسألة حساب أو عقاب أو لا مش مسألة هي بالنسبة لي المعتقد تاعي إنه حتى المجرم يمكن أن نستفيد منها لأن هدفنا في هذه الحياة ما هو هو تحسين لان هذا الكون بحد ذاته وانت متفق معي ليس كامل ليس كامل يعني هذه فكره أن الكون يذهب نحو الكمال الوجود حتى حياه الانسان ماشيه وتتطور يعني ما كان ما كان قبل شيء عادي اصبح الان شيء قبيح اذا هذيك كلها تجارب اذا انا اكثر شيء دراسه حتى المجرمين في اوروبا حتى القاتلين ما يسمى الاحترافيين يدرسوهم يدرسوا لماذا قام بتلك الجريمة لكي يتفادون في المستقبل قيام مجرمين بتلك الطريقة دراسات نفسية وبحوثات إذن هو في الحقيقة ليس عقاب وإنما دراسة لفهم أنا لا أقول إنه أكيد سوف يرجعون البشر وإنما هذا اعتقاد يمكن يرجعون الاشخاص المهمين فقط لا يرجعون كل كل الناس انسان عاش ومات وما عمل شيء في حياته على شو يرجعوا في ربه عنده طيب. ما طيب انت يعني حاليا قناعتك الشخصيه ان كل واحد هو رب نفسه وربما رب الكون يعني كل واحد عنده جزء من المسؤوليه في هذا الكون بيقوم بيها فده طيب. يخليه رب هذا الكون او رب نفسه ده, ده رايك؟ رب عندما اقول رب نفسه ليس ليس بمفهوم اول شيء خلق فما فرق من بين خلق ورب، رب هي مسؤوليه. كل انسان رب نفسه، كل انسان مسؤول على نفسه. ليس بمفهوم ربوبيه. ما فما حد رب حد. مانيش انا مسؤول عليك ومانيش وحتى واحد ما هو مسؤول علي. هذه هي حتى حد ما رب حد. كل واحد رب نفسه الناس يفهموها اللي انا خلقت روحي لا انا ما خلقتش روحي انا مسؤول عن اعمالي مسؤول عن افكاري مسؤول عن تصرفاتي هذا المفهوم حتى حد ما رب حد كل واحد رب نفسه طيب انت بقالك على على هذا المنحى الفكري قد ايه تقريبا نجم خمسة 15 سنه 15 آه. سنة؟ 15 اي 15 سنة تقريبا ما غيرتش فيه اي حاجة ما لا لا لا غيرت غيرت كثير فيه لان هو بحد ذاته آه ليس ليس جامد يتغير يتغير كثير يتغير على حسب الدراسات العلمية الحديثة على حسب النقاشات نتاعي على حسب الحوارات نتاعي مع الاشخاص دائما في تحول وتغير، يعني هو عبارة كما يقول إيراكليت كواد النهر لا نسبح في النهر مرتين هو المنهج موجود، المحتوى موجود، الإطار موجود ولكن الماء الذي يجري فيه يختلف ويتبدل ويتطور طيب آه جميل انا يعني مش هعرف أخش اكتر من كده لانك انت قلت ان ده احساس وقلت ان هو في جزء عقلاني وفي كمان جزء احساس وخاص وفردي وفردي هذه نقطه جدا مهمه يعني انا اعبر لك او احكي معك فيما يخصني انا هذا يخصني انا وحدي ما يخص حتى انسان طيب خليني اسالك في حاجه ثانيه اخدك بقى في حته ثانيه انا عارف ان انت ليك نشاط مش عارف عايز تعتبره سياسي، عايز تعتبره اممي، مش عارف عايز اسميه يعني، انت عندك ورا ده العالم الامازيغي مش كده؟ نعم الوان نعم. بايظه عندي. طيب هل هل معنى كده انك انت ليك يعني توجهات قومجيه امازيغيه ولا بتصنف نفسك ايه؟ لا انا انساني، اصنف نفسي انسان قبل كل شيء. ولكن بالنسبة لي لا فرق بين مسلم يقول لك يجبنا أن نغزو العالم ونرجع الناس لكل مسلمين وبين مسيحي يقول لك لازمنا نغزو العالم ونرجع الناس الكل مسيحيين وبين ما يسمى بالإنسانية اللي تقول لك, لك لكنا بشر ولكنا وناس ليس هناك حدود ليس هناك ثقافات ليس هناك فكر يعني لكلنا نلبسوا نفس اللبسة نأكلوا نفس الأكل أنا بالنسبة لي الإنسانية يجب أن تكون متنوعة يعني أنا عندما أروح إلى مصر أريد أن أكل فول مدمس مش أكل كنتاكي ولا أكل همبرجر أريد أكل همبرجر نمشي لأمريكا هو كل وحش عموماً يعني, يعني. بس عم؟ ماشي هو كل وحش عموماً في مصر بس ماشي <تصفيق> لا يعني يعني يعني أنا شنو بالنسبة لي الهوية الهويه هي عادات وتقاليد مرتبطه بالارض لان الارض والطبيعه لها تاثير كبير على الاكل وعلى الطبيعه وعلى التصرف وحتى على اللباس مش كما مثلا تمشي البلد بارد تلقى طريقه اكلهم تختلف تلقى لباسهم يختلف تصرفاتهم تختلف اذا بالنسبه لي انا ان كل هويه عندها خصوصيه، الخصوصيه هذيك يجب المحافظه عليها لكي يحفظ تنوع، ما عندي حتى مانع ان مثلا في المنطقه مثلا الامازيغيه أنه يكون هناك محل للاكل المصري او الامريكي، ولكن ليس هو عام، ما تردليش البلاد كامله امريكان او مصريين. يعني لازم تحافظ على الخصوصيه في تلك المنطقه، اذا بالنسبه لي كل منطقه عندها خصوصية سواء في الأكل سواء في اللبس سواء حتى في اللهجة في اللغة يجب كل منطقة أن تحافظ على هويتها كتنوع بشري لأن جمال البشرية في تنوعها وهنا ذكر فيلسوف ألماني كان يقول قولة تعجبني كثير يقول من حسن الحظ أن الطبيعة أوجدت القارات وفصلت بين القارات بمحيطات وبحار وفصلت القارات بجبال وصحاري وانهار ومن حسن حظنا احنا كبشر ان هناك فصل بالعادات والتقاليد واللغه لكي لا يحكم واحد على الجميع ويفرض نفس الفكر لان الانسانيه لو تصبح كلها نفس بعضها سوف لا تبدع وسوف تنتهي معنى الحياه. هذه يعني فكرة إذا أنا أمازيغي وهو اختيار، أنا أؤمن أن الإنسان له الحق أن يختار اللغة اللي يتكلم بها، له الحق أن يختار جنسه. تولد ذكر يحب يولي أنثى، سالو ولا أنثى تحب تولي ذكر، سالها، يختار لونه، يبدل لونه، يبدل شكله، يلبس اللي يحب ويبدل هويته. أنا عندي الحق مثلا نعيش في هولندا، أندمج مع المجتمع الهولندي، وأصبح هولندي ولكن يجبني أكون مخلص وصادق للمنطقة الذي انتميت إليها، يعني الهوية بالنسبة لي هو اختيار شخصي كاختيار أي شيء، صحيح نولد بهوية ويعطونا اسم ونولد ذكر أم أنثى ونولد كذا، ولكن الإنسان عندما يكبر له الحق أن يغير كل ذلك وأن يبني شخصية تناسبه هو. وحده هذه هي فكرتي كان من فتره قريبه يعني قعدت كنت سالت نفسي السؤال ده يعني ايه هويه لان الناس الناس الفتره اللي فاتت كتير بالذات من اللادينيين وكده كان يقعد يقول لك ايه انا مش عربي انا مزيغي انا مش عربي انا مصري انا مصري او انا فرعوني أقول ولا ده مش حاسس فرعنه قال لك ايه انا انا مصري انا مش انا مش عربي انا مش عارف سومري انا بابلي انا اشوري انا مش عارف مين يعني حاجات من هذا القبيل يعني أنا شخصيا لما قعدت فكرت في القصة لقيت الموضوع مش موضوع مصري ولا عربي ولا أي حاجة، أنا شايف إنه ال الهوية بت بت بتتحدد بكل حاجة يعرف البني آدم يغيرها في نفسه. يعني أنا أنا مصري، طب إيه الفخر في إن أنا طلعت لقيت نفسي مصري؟ إيه طب وإيه العيب إن أنا طلعت لقيت نفسي عربي مش مصري؟ عربي يعني مثلا من شبه الجزيرة العربية. إيه, ال إيه, ال إيه, ال إيه الحاجة العظيمة في إن أنا طلعت لقيت نفسي أمازيغي؟ ما انا مش يعني مش بقول حاجه عظيمه لا يعني ما كلهم عظماء في حاجات وعندهم مشاكل في حاجات ثانيه انا قصدي اقول إيه الانجاز اللي انا عملته ليه تكون الهويه هي شيء يفرض عليا افترض يا سيدي ان العرب اللي هم بتعشيب الجزيره العربيه اقل شعوب هذه المنطقه ثقافه وحضاره وتقدم بسبب ظروفهم الجغرافيه والجيولوجيه وخلافه هل كده ربنا ظلمهم مثلا ان هم طلعوا عرب ما طلعوش مصريين، ما طلعوش اشوريين، ما طلعوش امازيغ مثلا؟ انا رايي انه الهويه هو اللي انا بعمله في نفسي هو اللي انا بعرف اغير فيه. انا مانيش محظوظ عشان طلعت بجواز سفر مصري، ولا انا محظوظ عشان طلعت لقيت نفسي مسلم، ولا انا يعني شعب الله المختار عشان طلعت لقيت نفسي فرعوني من اصلي اصلي فرعوني. مش شايف كده بصراحه، انا شايف انه حتى لو عايز تبقى مسلم، حتى لو عايز تبقى تنتمي أرجح اللي أنت بتقوله لو عجبتني مثلا الحضاره الأمازيغيه أروح وأعيش معاهم وأبقى زيهم وأقول على نفسي أنا أمازيغي لو عجبتني الحضاره ال ال ال الآشوريه أروح هناك وأعيش معاهم وأقول وأقول على نفسي وأ وآكل أكلهم وأشرب شربهم وأتجوز منهم ويبقى اختياري أنا هويتي هي اختياري ده, ده اللي أنا قصدي عليه يعني. شيء طبيعي ويمكن أن أبدل هويتي مش مجبور إني أبقى حياتي كامله أمازيغي مثلا أنا مثلا عندما رحت للمغرب أصبحت مغربي. يعني تعرف الأمازيغ هم شعوب هم بحد شعوب. يعني أصبحت مندمج كليا لدرجة يعني مغربي، ليس فرق بيني وبين مغربي. إذا بالنسبة لي الإنسان ينجم حتى يجرب أربع خمسة هويات في حياته. أما شنيّة هي في الهوية في الحقيقة؟ الهوية هو عبارة على بطاقة تعريف، انتماء. انت مالي ارض انا هذاك علاش اعتبر الهويه ليس في العرق وليس في الدم وليس ليس هناك انسان صافي ما فماش احنا مختلطين وحتى مثلا اللي يقول لك مثلا الادان وكذا وانا اقصد كذا وانا اقصد كذا تاكد ان 99% من الادان بتاعنا متشابه يعني الاختلاف هو في واحد في 1% فقط والواحد في 1 هذاك تلقى فيه كل الاجناس البشريه بنسب مختلفه ويمكن تلقى مثلا انت امازيغي ب 31% والباقي تلقاه ب 30 والباقي ب 25 اذا يقولوا انت امازيغي هذاك هو ما يسمى بعلم الجينات المهم احنا هذا مش موضوعنا انا بالنسبه لي هو تعرف ما مثلاً مساله ماعرفش كنت تعرفها هو اللوغوس اللوغوس او التوتم او التوتم البشرية منذ وجودها كانت تتميز ما يسمى الاختصاص أو التميز هو اللي يعطي معنى لوجودها هو الكون هذا لو كان مختلط كل شيء مع بعضه الهلال كالنجمة والنجمة كالشمس والأرض كال... حتى الحيوانات مختلفة إذا هذا الاختلاف هو الذي يعطي ثراء هذا الوجود. إذن عندما أنا أقول أمازيغي وأدافع على الأمازيغية على ماذا أدافع؟ أدافع على تقاليدي وهذا لوغوس مجرد لوغوس. لوغوس أحمله أنتمي إليه كيما مثلا في الكورة كيما في أي شيء آخر كيما في الألعاب يعني هي مسألة إنتماء لا أكثر ولا أقل ويمكن نبدلو ماهوش لصق في حياتي كاملة نجم غدوة نمشي للصين نولي صيني. أنا حر لكن أنا شخصياً نحس روحي أمازيغي تونسي كي نسمع الموسيقى الأمازيغية نرتاح نفسياً مثلاً نضرب لك مثال أنا مثلا هوني في أوروبا أنا لا أندمج في أوروبا لا أستطيع أن أندمج يعني حتى في مسألة الصداقات يعني أنا يعني العلاقات مع النساء أنا لا أستطيع أن أربط علاقة مع إمرأة تسمع موسيقى غير موسيقتي طبيعتي هذه أو تأكل أكل غير أكلي أو هي في اتجاه أو لا تفهمني أنا عندي طرق في التعامل في الإثارة تخص الطبيعة متاعي إذاً هي مسألة كلها صدقني اختيار لا فرض ولا واجب هذا يقول لك مثلا أنا أمازيغي بالعرق وباللغة وبكذا وتكلم أي لغة ما عنديش مش مشكلة وما عندي حتى عداوة مع العرب ويمكن تكون عربي وانت تعيش على أرض أمازيغية فما حتى مشكلة ونجم نتكلم باي لغه وما عنديش حتى عنصريه بالنسبه لي بكل البشر ليس هناك شعب افضل من شعب كل شعب عنده الخصوصيه بتاعه يمكن نستفيد منها فقط يعني هل معنى الدفاع عن الهويه الامازيغيه معناها التغافل او التغاضي عن اي مشكله فيها زيها زي اي حاجه اي اي شعب واي عرق او اي جنس او اي طائفه فيها كويس وفيها وحش هل هل معنى ان انا ادافع معناه ان انا ادافع بـ بـ بغض النظر عن اذا كان في اي حاجه لو في حاجه وحشه ما اقولش عليها او احاول ان انا اخبيها او كده؟ بالعكس بالعكس مثلا نضرب لك مثال فما كثير اشياء في اي شعب يخلق لنفسه اساطير يخلق لنفسه اساطير وكذب وكذا فهمت؟ مثلا نضرب لك مثال يجي يقول لك مثلا الامازيغي آه شيشانق آه يخلق لك قصه يجي يقول لك المصريين الفراعنه هجموا على ليبيا وهجموا على الجزائر وخرج لهم واحد امازيغي اسمه شيشانق ورجعهم وحاربهم واحتل مصر 300 من سنه هذه كذبه شيشانق هو مصري من المنطقه الغربيه نتاع وكان وكانوا الفراعنه يجمعون من بين النوبه ومن بين الامازيغ والفراعنة الفراعنه في الحقيقه هي امبراطوريه إمبراطورية متكونة من عدة شعوب وكان عندهم حتى الجيش بتاعهم عندهم الجيش النوبي والجيش الأمازيغي عنده الريشة والجيش الفرعوني عنده صيفة كل واحد عنده لباس إذا شيشنق مصري علاش تكذبوا فهمت أي حاجة نشوفها غير جيدة بل يمكن نشوف حاجة في شعب آخر جيدة نحاول باش ناخذها ونأقلمها على حسب الهوية نتاعي، يعني كل واحد يحسن الهوية نتاعو، مش يخليها بأساطيرها بأكاذيبها بأشياء خايبة فيها، مثلا نضرب لك مثال عندك, عندك. عندنا إحنا في شمال أفريقيا عصبية أكثر من العصبية العربية، يعني الإنسان وقت له الدم إحنا عندنا نقولوا يطلع زبل الراس ما عادش يفهم شيء هذيك الطبيعة نتاعهم. أنا أحارب هذه مثل الأشياء، يعني الإنسان لازم يكون هادئ. لازم يحاول يكون منطقي، يكون وسطي. التعصب والتهور أمره ما كان نتيجة. إذا كل شيء أشوفه غير جيد، آه طبعاً أحاربه مهما كان. طيب من آه نفسي، أنا... أبدأ من نفسي طبعاً. طيب اخر اخر سؤال ليك وده ده بالنسبه لي حاجه غريبه شويه يعني انا شايف انك انت يعني معتنق منهج الفرديه في في العقيده او في التعامل في الحياه ان انا الهي هو انا وده دماغي ومش بحاول اقنع حد بحاجه ومش المفروض ان نقنع حد بحاجه ودي تجربه فرديه تفرق من واحد للتاني ومش طبيعي ان حد يبقى متطابق معايا في الفكر بالظبط فيما يخص الدين او الاله او او في الحياه الا يتعارض هذا مع الفكر مش عارف اسميه قومي ولا ايه او يقولك الجماعيه ناحيه القوميه او ناحيه التوجه الامازيغي يعني يعني المفروض انت انت بتنتهج الفرديه في كل حاجه، ليه عايز تبقى فردي في توجهاتك الالهيه والدينيه والعقديه وتبقى جماعي في توجهاتك الوطنيه او الـ او تبع القوميه الامازيغيه يعني ليه يعني؟, حتى, يعني ما حتى, حتى القوميه الامازيغيه انا عندي حركه اسمها حركه تغيير شمال افريقيا. الحركه هذه البند الاول فيها الانتماء إلى حركة تغيير شمال إفريقيا هو أن تكون نفسك فمش تعبير باسم الحركة، تعبر باسم نفسك يعني الحركة الأمازيغية اللي أنا كونتها ما يسمى حركة تغيير شمال إفريقيا هي حركة فردية ومن بعد البند الثاني يمكن أن تنتمي للحركة اليوم وتنسحب غداً وترجع بعد غداً وانت حر يعني حرية مطلقة ويمكن تخدم نهار ويمكن تخدم اثنين ويمكن ما تخدمش ويمكن تنتمي ويمكن تكون ناشط يعني ولا يحق للحركة أن تقول لك ما تفعل بل أنت تفعل ما تريد بكل حرية والحركة تسمح لك المنبر للتعبير أو الأدوات لتحقيق ما تريد تحققه هي عبارة على منبر حر سوى للحديث أو للعمل أو للنشاط مهما كان ليس هناك أي التزام وليس هناك دفع أي مبلغ ولا أي مليم ولا أي شيء كل واحد رب روحه بغض النظر عن الفلوس والكلام ده بس أنت مجرد أن أنت يبقى عندك حركة فده معناها أن في يعني وثقة مبادئ أو حاجة زي كده لهذه الحركة يعني فأنا انا واحد من الناس بعتبر نفسي مسلم غير المتمذهب يعني انا ماليش اي مذهب ولا سني ولا شيعي ولا معتزلي ولا قرآني ولا اي حاجه ومش بس كده ده انا كمان برفض المذهب برفض فكره المذهب لان ايه الفكره أن انا مقتنع وكل الناس على فكره حتى السنه والشيعه وغيرهم مقتنعين انك انت هتيجي يوم القيامه هتتحاسب وحدك لوحدك يوم القيامه وتخش الجنه والنرى ونشوف الحساب شكله عامل ازاي يعني فايه فكره ان يكون الحساب يوم القيامه فردي وان يكون في تطيف وتمذهب آه آه وتشيع في العقيده في الدنيا ملهاش معنى الا لو انا هتحاسب تبع الطائفه ان يجي ربنا يقول الطائفه الفلانيه هتخش الجنه وكل الطوائف التانيه في النار يبقى الحساب طائفي ما يبقاش الحساب فردي ففكره الطائفه في حد ذاتها يعني أنا بعمل طايفة ليه أنا بعمل بعمل حزب ليه أنا بعمل حزب علشان أنا عندي غاية علشان أنا عايز اسوق هذا الحزب علشان أنا عايز أقول يا جماعة أن أتباع الحزب ده لازم يتسموا بواحد اثنين ثلاثة أربعة بديهم هامش من الحرية بس بيبقى في عندي برضو شوية حاجات تحت الخط الأحمر محدش بيقدر أنه هو يعدل فيها وإلا ما تبقى أنت بره هذا الحزب بره هذا الحزب يعني مش مش موجود فيه ايه فكره انه يبقى في حركه او او ان ابقى منتمي لحاجه معينه اذا كنت انا في الحاجه الاعلى منها والاسمى منها وهي الفكر العقدي او الديني او كده انا انا متفرد. قلت لك انت ماكش فاهم الحركه، الحركه قائمه على نفس هذا الفكر. هي هي حركه ليس حركه سياسيه، هي اسمها حركه سياسيه ثقافيه، يعني احنا دعم للافراد والجماعات اللي تنشط، احنا كحركة ما عندي حتى أهداف سياسية أنا أتعامل مع كل الحركات اللي موجودة الثقافية والفكرية والسياسية سواء كمجموعات هي تخدم بهذاك الأسلوب الجماعات أما أنا منخدمش بهذاك الأسلوب الجماعات أنا أتعامل مع الأفراد ومع المجموعات يعني أنا لا أدعو لتكوين حزب ولا عندي أعمال حزبية أنا أكثر شيء أكره هو الأحزاب وانما عندي بالنسبه لي الحاجه المهمه ان عندي هويه التي تتمثل في العادات والتقاليد والاكل واشياء اللي نشوف فيها قاعده تندثر. او كلمات مثلا ثم كلمات حتى في اللغه نتاعنا تندثر، لغتنا، امورنا، طبايعنا، كل شيء قاعده تندثر. انا اريد ان احافظ او على التراث واطور هذا التراث لكي يبقى ذخر. وذخيره وتنوع للبشريه فقط هذا هو الهدف بتاعي يعني ما عنديش حتى فكر حزبي او شيء انا انفراديه مثلا لا نقاش فيها. انا ممكن اضم صوتي لصوتك يعني ودي اعتقد حاجه ممكن نختم بيها لان انا شايف ان كل الاعراق والاجناس اللي موجوده على سطح الكره الارضيه كلها كل عرق فيهم عنده ما يضيفه الى الى البشريه نعم وبالتاكيد عنده حاجات تانية ربما تكون غير مرغوب فيها أي عرق في الدنيا مهما بدأ أن هو سامي عنده الجزء اللي يضيفه للبشرية حتى الجزء اللي هو غير مرغوب فيه على الأقل هنتعلم منه علها اتعلم ان هو مش كويس ما نعملوش على الاقل هنستفيد منه بشكل مباشر او غير او غير مباشر فانا انا موافق معك ان انا انا ضد ان ان يبقى حد الاكراد او او الامازيغ او النوبه في في مصر او او اي من هذه التي تعتبر اقليات دلوقتي الى حد ما تندثر زي ما انت قلت حتى العرق اللي بيسموه العرق السامي اليهودي أنا مش عايز أعراق زي كده تندثر لأن عندها ما تثري به البشرية ويؤسفني إن إن إن جنس كامل يمحى ليس من الأسباب يعني. آه ولا أكثر من ذلك ضد اللي قاعد يوقع الآن في الأرض الحيوانات التي تم إبادتها الحيوان ما عادش موجود أصلاً. آلاف الحيوانات تنقرض كل يوم، بل النبات قاعد ينقرض. يعني ليس غير الثقافة واللغات والإنسان. البشريه قاعده تسير في اتجاه خاطئ. الحيوان ما عادش عنده حتى مكان لكي يعيش او يوجد. يعني يعني البشريه قاعده تقوم باعمال فظيعه بالنسبه لي. انا انا انا متفق معك ان ان اخطر مخلوق في هذا الكون على هذه على هذه مخلوق الارض هو الانسان. انا عامل سلسله ما كملتهاش يعني كيف الانسان يعني عبر التاريخ يعني من اللي كان مجرد مثله مثل الاسد ومثله الذئب الان الذئب ولا ما عادش موجود والاسد مسكين محصور في قفص فهمت يعني مصيبه <تصفيق> زرب حتى حتى ربما 400 500 الف سنه فاتت الارض كانت في ملته السعاده حتى ظهر الانسان <تصفيق> حتى ظهر الانسان وقعت المصيبه ما هو هو ما على حسب الدين قالوا له تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ اه شفت هم كانوا عارفين هم كانوا, كانوا كانوا كانوا عارفين اللي هيحصل يعني كان ليه كلامهم خير ورتحنا المهم مستشرفين المستهبل اه استاذ استاذ كريم انا انا سعيد جدا واتشرفت بمعرفتك انت انسان راقي ومحترم ومهما مهما اختلفنا في الراي دايما بقول ان ان الخلاف في الراي مش بس لا يفسد الود القضيه ده الخلاف في الراي مطلوب والا لو كلنا كنا شبه بعض ما حدش كان هيتعلم حاجه ما حدش كان هيستفيد حاجه كان جو بعدش اثنين رجلين رانا ما نمشيوش اه بالضبط بالضبط انا أه. <تصفيق> <تصفيق> سعيد جدا بوجودك تشرفت أه بمعرفتك وكلمه ختاميه كلمه ختاميه أه نجم نقول كل واحد يتهاب نفسه المشكله نتاعنا احنا ان كل واحد يشوف كما يقول المثل حتى مثل عنا يقول لك اجمل ما يشوفش حد الدو اجمل ما يشوفش اللي وراء ظهره يغير يعايب في الاخرين صدقوني كان كل واحد يتلهى بنفسه نعيشوا بخير احنا المشكل اللي كل واحد لاهي بالاخرين الكل ويخبي على الاخرين الكل باش ما يتلهاوش هذه المصيبه متاعنا اذا كل واحد يتلهب نفسه وصدقوني عندنا افضل دول اجمل دول اجمل طبيعه ما نقولش اللي احنا خير من الاخرين وانما احنا ما اقل من الاخرين اضم صوتي صوتك موافق على كل كلمه انت قلتها في هذه الجمله الختاميه بشكرك وسعيد جداً بيك مرة تانية ومتشكر لكل اللي تابع الحلقة تحياتي لكم جميعاً وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكراً مع, السلام. مع السلام.